مرحبا واهلا هلا بعزوة ولدها ام تركي الغلا بنت الحماين مرحبا واهلا هلا بعزوة ولدها ام تركي الغلا بنت الحماين ألف في مبرك الفرح زين سماها بل وصايف ترتقي سود الجدائل هل حسن ربي لأم تركي عطاها بل حسين ما مثلها إلا القلايل بل حسن ما مثلها إلا القلايل مرحبا واهلا هلا بعزوة ولدها وتركي تركي بنت الحمايل، مرحبا واهلا هلا ولدها بنت الحمايل، ألف مبروك الفرح زين سماها بالوصايب ترتكي سود الجدايل، هالحسد ربي لي أم تركي عطاها، بالحسن ما مثلها إلا الجنايل، مرحبا واهلا هلا بعزوة ولدها وتركي بن ما خالد اللي فضله يتباهى عزها يبقى لنا بنت العصاين سلعه من صغرها ومن صباها فارقه بسنه عن كل المخايل مرحبا اهلاها لا بعزت ولا بعين ما اللي مطرت من حسن ماها تروي اللي الحضره وكل المحافل والجمال اللي بها يقهر عداها مثلها بالحسن ما نلقى مفايل والغلالك يوم تركي العيون وساعنا كل فداها هي وصايف تنتذر بين الفعاي أم تركي رحبت بالليل فاها مرحبا وأهلا الهلاب أهل الجماي مرحبا وأهلا الهلاب بهن الجماي ألف مبروك الفرح زين سماها تركي بلمنا <وحسيتها> ما حد سواها يمه تركي بغدادي بين الجبايب ام تركي بلمنا ما حد سواها يمه تركي بغدادي بين الجبايب مرحبا واهلا نهال بعشوت ولدها ام تركي لو ما بت الحمايه مرحبا واهلا نهال بعشوت ولدها ام تركي بلمنا انت بحلالك خالد اللي بصحي تباه عسه هاي سرعة من صغرها ومن صباها فارقه بالزين عن كل المخايب مرحبا واهلاها لابعزت والادهين سيمانا اللي انطرت من مسلماها تروي اللي لحضرت كل المحافل والجمال اللي بها يقهر عداها مثلها بالحسن ما فاين مفايد والغلالك يا تركي وانتباها تركي بنتك السبا الجزايد مرحبا واهلا هلا بعصرة والدها ام تركي الغلا بنت الحمايد مرحبا واهلا هلا بعصرة والدها تركي الغلا بنت الحمايد العيون ساعنا كلي فداها هي وصايد بنت بين الفعايد ام تركي رحبت باللي